Mitä tällä kurssilla opit? No, tällä kurssilla sä tulet oppimaan saippuan valmistuksen ihan niin kuin from the scratch, eli alusta asti. Mm -hmm. ja me tehdään tosiaan lipeällä tätä saippuaa, eli on tämmöisellä perinteisellä menetelmällä tehtyä saippuaa. Sitten tota, sä opit myöskin vähän saippuan kemiasta, eli miten se saippoa oikeasti syntyy, vaan siitä lipeästä ja raskasta. Ja sitten sä opit tietenkin raaka-aineista. Minkälaisia öljyjä on hyvä käyttää saippuassa, minkälaisia mausteita ja sitten niitä ihan niin yrtteitä pystyy itse myöskin keräämään tuota luonnosta. Ja sitten tietenkin ehkä tärkeimpänä ne turvalliset toimintatavat. Ja kurssilla tulee myös tosi paljon sellaisia niin käytännön vinkkejä niin kirjallisessa kuin videomuodossa. Kyllä. No tota. Mitä tähän kurssiin sit kuuluu? Joo, sä saat kirjallista materiaalia, videomateriaalia, saat kaksi turvallista perusreseptiä saippuan valmistukseen ja lisäksi pääset osallistumaan saippuanvalmistuksen valmistuksen teemaan liveihin Instagramissa. Ja sitten voit kysyä meiltä kummalta tahansa saippuan valmistukseen liittyviä kysymyksiä sähköpostitse tai keskusteluryhmässä. Ja nämä kaikki materiaalit löytyvät Vihreänilon kurssialustalta, ja sieltä pystyt nämä kirjalliset materiaalit myös lataamaan omalle koneellesi. No, tervetuloa hei kurssi! Tervetuloa!